Okei, eli jos ajattelee erityisopettajan roolia hyvinvointityössä, niin ehkä se voisi kilpistyä sanaan kohtaaminen. Että kaikki kohtaamisen mahdollisuudet täytyy käyttää hyväksi. Sitten jos jaetaan tämä homma ihan siihen opiskeluhuoltoon, eli yhteisölliseen ja yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon, niin se yhteisöllinen on tietysti se olennainen elementti siinä. Ja kun ajatellaan, että se koskettaa kaikkia koulun aikuisia ja heidän toimintatapojaan, edistää turvallisuutta, terveellisyyttä, hyvinvointia ja esteettömyyttä, niin silloin tietysti se kompetenssin kokeminen tulee yhdeksi olennaiseksi osaksi. Siinä erityisopettaja voi nimenomaan olla koko yhteisön apuna tuoden tietoa ja taitoa siitä oppilaan tuesta ja niihin tarpeisiin vastaamisesta sinne suunnitelmaan ja tietysti henkilöstökokouksiin ja koko siihen koulun arkipäivän toimintaan. Sitten vielä jos Erityisopettaja on siinä yhteisöllisessä opiskeluhuoltoryhmässä mukana, niin, niin siinä tietenkin sitten se Opetussuunnitelman mukaisen toimintakulttuurin eteenpäin vieminen on ihan olennainen osa tehtäväkenttää. Ja siihen liittyy muun mm. muassa se, että kun työnkuva on muuttunut ehkä enemmän siihen samanaikaisopetukseen ja yhteisopettajuuteen, jolloin se tarkoittaa sitä, että on myös enemmän tietoa siitä koko koulutason toiminnasta, niin tämän pedagogisen tiedon hyötykäyttäminen siinä yhteisöllisessä työssä on ihan olennaista. Että päästään esimerkiksi suunnittelemaan ryhmä- tai luokkakohtaisia tukitoimia, pedagogisia tukitoimia yhdessä moniammatillisesti yhteisöllisessä työssä, niin se on, se on tärkeä elementti ja osatyötä. Sitten taas, jos mennään katsomaan sitä yksilökohtaista opiskeluhuoltotyötä, se on ehdottomasti pienemmässä roolissa, ja, ja siihen vaikuttaa sitten tietysti sekin, että, että onko oppilas aina juurikin erityisopettajan opetuksessa oleva oppilas, mutta et näissä yksilökohtaisissa ryhmissä Erityisopettajan roolina voisi olla se, että ainakin tarkistaa sen, että on, on tehty kartoitukset. On tsekattu, on että onko oppimisvaikeudet tai mahdolliset haasteet saatu selville. Ja jos ei ole, niin sitten sit lähdetään niitä kartoittamaan. Että hirveän monen haastavastikin käyttäytyvän tai muuten haasteissa olevan lapsen ja nuoren taustalta löytyy kartottamattomia oppimisvaikeuksia, tai oppimisvaikeuksia, joihin ei ole ehtinyt saada vielä tukea. Ja näihin palavereihin liittyy vielä se, että, että, että, että erityisopettaja voi valmistella niin lapsia ja nuoria näihin, näihin tilanteisiin sillä tavalla, että kertoo mistä on kyse ja, ja myös sen, että miten, missä, miten oppilasta saa niin tuotuu esiin sen oman näkemyksensä siitä asiasta ja, ja viimeistään erityisopettajan pitää pitää huoli myös siitä, että ne oppilaan vahvuudet tulee esiin näissä palvereissa. Yksisönäisinä tekijöinä siinä koulun hyvinvointityössä, mä näen kyllä johtamisen ihan ensisijaisena ja silloin täytyy mennä siitä koulutasolta vielä vähän ylemmäs, eli sinne kuntatason opiskeluhuollon ohjaukseen. Sieltä pitäisi tulla paitsi niitä ohjeita myös sitten fasilitointia sinne yksikötason työhön. Ja että sitä yksikötason johtamista voidaan tehdä hyvin, niin siihen kuuluu tietysti olennaisena osana myös se suunnitelmallisuus. Eli se, että siellä yksikössä on opiskeluhuollon vuosisuunnitelma tehtynä, ja että se vuosisuunnitelma perustuu semmoiseen tiedonkeruuseen, mikä on yhteisesti sovittu kunnassa, ja että sitä tietoa myöskin pystytään sitten kartoitusten avulla käyttämään hyväksi siinä suunnittelun tekemisessä. Ne on ihan olennaiset asiat, että voidaan puhua semmoisesta laadukkaasta hyvinvointityöstä. Sitten sitten liitin vielä siihen johtamiseen sellaisen näkökulman, että, että, että koko se työyhteisö on tietoinen siitä vastuustaan olla osana sitä koulun hyvinvointityötä. Eli, eli silloin me tietenkin puhutaan paljosta muusta kuin opetuksesta, me puhutaan kasvatuksesta, me puhutaan juuri siitä kohtaamisesta, että miten me erilaisia tilanteita järjestetään kohtaamisella ja osallisuuden eteenpäin viemiselle. Johtamisen kohdalla voidaan tuoda vielä. Sekin näkökohta esiin, että saadaan käännettyä sitä hyvinvointityön kelkkaa siitä yksilökohtaisesta korjaavasta toimenpiteestä kohti ennaltaehkäiseviä ja varhaista puuttumista olevia toimenpiteitä. Että sitähän sen hyvinvointityön opiskeluhuoltotyön pitäisi ensisijaisesti olla. Työsopettajan työ ja osallisuuden tukeminen. Tämä on, tämä on mun mielestä ihan tämän työn aata ja oota. Et miten me saadaan osallistettua niin oppilaat kuin huoltajat mukaan mukaan koulutyöhön ja tietysti mukaan myöskin sitten siihen hyvinvointityöhön. Mutta jos ajatellaan niin lapsen osalta, mitä sillä osallisuudella tarkoitetaan, niin, niin, niin ihan jokapäiväisessä työssä sen pitäisi näkyä siinä, että lapsi tietää, mitä jollakin oppitunnilla tehdään, miten se tehdään ja mikä on hänen roolinsa siinä tekemisessä. Eli silloinhan me puhutaan päivä- ja luokkastruktuurista. Ja tässä erityisopettajalla on hirveän suurikin rooli juuri tämän yhteissuunnittelun ja yhteisopettamisen kautta muun muassa. Eli että miten saadaan muokattua koko koulun toimintakulttuuria, ja sellaiseen suuntaan, että se antaa mahdollisuuksiin osallistua ja olla osallisena enemmän ja enemmän. Sitten tietysti voidaan ajatella myös oppilaskuntaa, mutta se harvoin oppilaskuntatoiminta varsinaisesti koskettaa kaikkia oppilaita, mutta siihen on sitten toinen mahdollisuus, eli luokkatunnit. Ja, ja nämä on sellaisia, mitä ehdottomasti kannattaa siellä yksikkötasolla vetää ihan säännöllisesti. Ja tässä taas erityisopettaja voi olla apuna niiden suunnittelussa niin, että et mahdollistetaan se, että ihan kaikki oppilaat pystyy myös osallistua näihin luokkatunteihin ja sitä kautta tuoda esiin sitä omaa ajatusta Huoltajien osallistaminen erityisopettajan näkökulmasta voi tarkoittaa esimerkiksi sitä, että puhutaan tuen asiakirjoista, puhutaan pedagogista asiakirjoista tai ylipäätään tuen järjestämisestä, niin huoltajien kuuluu tietää, että mitä tarkoittaa se kolmiportainen tuki, mitä tarkoittaa tuen järjestäminen, mitä tarkoitetaan pedagogisella asiakirjalla, mitä ne tukitoimenpiteet on ja mitä niillä haetaan. Eli, eli tämmöistä selittämistyötä ja ymmärryksen varmistamista täytyy tehdä, että se osallisuus myös tätä kautta toteutetaan. Ja, ja tämä on... Tavallaan niin kuin se ainut väylä saada myös niin ne huoltajat kiinnittymään siihen koulunkäyntiin, sen lapsen koulunkäyntiin. Ja myös saada tukemaan sitä koulunkäyntiä, koska on aika haastavaa tukea jotain sellaista, mitä, mitä ei ymmärrä tai mitä ei tiedä, että mitä se sitten käytännössä tarkoittaa. Tästä syystä se pedagogisen asiakirjan rakentaminen on paljon muutakin kuin vain lomakkeen täyttämistä. Sitten vielä tällaisista palaverikäytänteistä ja, ja siinä osallisuuden varmistamisesta. Niissä ehdottoman tärkeää on just se, etukäteen lapsen valmistaminen ja miksei huoltajankin valmistaminen siihen tilanteeseen, että he tietävät mistä on kyse ja että he myös kokevat, että he saavat varmasti sen oman ajatuksensa siinä tuotua esiin. Ja taas tässäkin kohtaa niin se lapsen itsetunnon vahvistaminen, minäkuvan vahvistaminen niin positiivisemmaksi on hirveän tärkeää, että muistetaan ne vahvuudet tuoda esiin tämän tyyppisissäkin palaveritilanteissa. Erityisopettaja hyvinvointityön monitoimiaisuus. Itse ajattelen niin, että eniten tämä on ehkä tullut ilmi juuri siinä koulukohtaisessa oppilashuoltoryhmässä ja siinä toimimisessa. Siinä ollaan moniammatillisesti monialaisesti läsnä asioiden äärellä. Ja Erityisen tärkeänä mä pidän siinä sitä, että tehtäväkuvat avataan paitsi sille ryhmälle eri henkilöstön henkilöiden osalta, mutta myöskin sitten koko sille yksikölle, missä toimitaan. Tätä kautta me vältetään sitä, että ihmisille muodostuu jotenkin epärealistisia odotuksia siitä, että mitä eri op oppilas huoltohenkilöstön jäsenet tekee tai mitä he voivat tehdä. ja Samalla myöskin vältetään se, että tehdään päällekkäisiä toimintoja sen hyvinvointityönkin edistämiseksi. Eli tämä tehtävänkuvan avaaminen on ihan olennainen juttu. Se mitä tätä kautta myös tavoitetaan on se, että me päästään paremmin jyvittämään sitä oppilashuoltohenkilöstön osaamista sinne ennaltaehkäisevään ja varhaiseen työhön. Meillä on erittäin hyviä kokemuksia ollut monialaisten oppimiskokonaisuuksien osalta Tehdään yhteistyötä just oppilashuoltohenkilöstön kanssa. Eli ollaan saatu heidät ylitettyä eri luokkatasoille, suunnittelee näitä kokonaisuuksia yhdessä opettajien kanssa ja myös sitten vetämään niitä tuokioita oppilailla luokkiin. Tämä on kasvattanut koko sen oppilashuoltoryhmän tavallaan tietämystä ja tuntemusta siitä koko koulun tavallaan tilanteesta ja toimintakulttuurista ja niistä ryhmäkohtaisista tilanteista, missä eletään päivittäin. Et, et sen on kokenut olevan äärettömän hyvä keino viedä myös eteenpäin sitä alasta osaamista. Ja, ja kyllä mä asettaisin itse tavoitteeksi sille toiminnalle sen, että me päästään enemmän siihen varhaiseen puuttumiseen ja ennaltaehkäisyyn, jolloin se tarkoittaa sitä, että meidän pitäisi saada niitä ryhmäkohtaisia interventioita enemmän toimimaan siellä koulutasolla sen sijaan, että meillä on paljon sitä yksilökohtaista, oppilaskeissien hoitamista, koska kun me pyöritään siinä yksilökeskeisyydessä, niin me tullaan tarvitsemaan yhä enemmän ja enemmän niitä toimenpiteitä. Mutta jos me saadaan lisättyä sitten niitä ennaltaehkäiseviä varhaisia toimenpiteitä, niin uskon, että se kantaa jatkossa siihen, että haastavampien tilanteiden hoitamisen tarve myöskin vähenee. Erityisopettajan roolina vielä tässä monenlaisessa hyvinvointityössä mä näkisin myös sen, että tuo sitä tietämystä esimerkiksi kansallisella tasolla hyvin toimivista käytänteistä, tutkimusperustaisista käytänteistä, jotka liittyvät esimerkiksi pedagogisiin tukitoimiin. Että tätä kautta me yhdessä myöskin jaetaan sitä lisääntyvää osaamista sen ö, yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän kesken.